Radioaktivita je pojem, který v lidech často budí hrůzu. Například následky výbuchů jaderných bomb jsou děsivým úkazem spojeným právě s radioaktivitou. Radioaktivitu ale můžeme využít i k jiným účelům, takovým, které mohou náš život zjednodušit a zlepšit. Pojďme se podívat na stinou i světlou stránku radioaktivity. Záření je běžnou součástí našeho života. Jídlo, které jíme, nebo vzduch, který dýcháme, jsou mírně radioaktivní. Toto záření se nazývá přirozené. Vždy tu bylo a bude. Přirozená radiace pochází z vesmíru i pozemských zdrojů a jeho úroveň je v různých místech na naší planetě rozdílná. Mimo naši planetu je to s množstvím radiace, které na lidské tělo působí, horší. Kosmonauty nechrání zemská atmosféra a radiace, kterou dostávají, je zde mnohem vyšší. Rozlišujeme tři různé druhy záření, nazvané podle prvních třech písmen řecké abecedy. Alfa, beta a gamma. Alfa záření je nejméně pronikavé, je velmi slabé, a lze ji zastavit listem papíru nebo kusem látky. Jeho částice jsou nejtěžší, nejvíc nabité a mají kladný náboj. Beta záření je více pronikavé než alfa záření, ale přesto jej dokáže zastavit i slabá vrstva hliníkové fólie. Je lehčí než alfa záření a má záporný náboj. Alfa a beta záření mohou být ve velké množství nebezpečné pro lidské tělo, ale... Lze je jednoduše odstínit. To samé se nedá říci o gamazáření. Gamazáření se uvolňuje kromě radioaktivních rozpadů prvků, například při erupcích na slunci nebo při výbuších hvězd. Je nejpronikavější a zastavit ho dokáže buďto velmi silná vrstva zeminy, železobetonu, nebo o něco méně silná vrstva olova. Pro lidské tělo, je však ve většině případů velmi škodlivé. Hmm, jak ale můžeme radioaktivitu použít v náš prospěch? Gamazáření můžeme pozitivně využít například v lékařství při boji se zhoubnými nádory. Další pozitivní příklad užití gamazáření je v zemědělství a potravinářství. Gamazáření totiž ničí všechny viry, škůdce a plísně. Díky využití radiouhlíku můžeme také určovat stáří rostlinných a živočišních předmětů. Tuto metodu využívají například archeologové. Radioaktivní záření může mít pozitivní, ale i negativní účinky. Jedno je ale jisté, je součástí našeho života a vždy tu s námi bude.